De o scandaluri al din a Consiliului General București, ordanii alii parlamentarii urau ajuns la judimi în prân circulice primarului Polia. Căciva va parlamentarii cu printre care sublinierea i cu Ordan, au vrut să participe joi la subliniere din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucure, subliniere TIC, pentru a prezenta proiectul de lege depus la Senat, prin care deputații sublinierei senatorii să aibă dreptul să participe la subliniere din cele de Consiliu sublinierei să inicieze hotărâri, iar dacă acest drept este îngâdit, să fie considerat contravenție. Subliniere dintele de subliniere din C Orlando Culea, precum sublinierei primarul Aurelian Bedulescu, împreun cu poliția locală, nu i-au lăsat să participe sublinierei nici să fac declarații în sala de subliniere din C invocând regulamentul de Consiliu sublinierei încercând să îi dea afară din sală. La începutul subliniere din cei de Consiliu a avut un schimb de replici între parlamentarii USU, presubliniere din de subliniere din sublinierei viceprimarul Bedulescu, cel din urmă aducând mai multe jigniri celor de la Uz. Am venit aici ca să avem un dialog. E altceva când venim aici sublinierei suntem fecutți nesimcici sublinierei ni se spune ce ne-am munșc de drept, a spus unul dintre parlamentarii uză. Nu v-am făcut nesimțit dacă vreți, vă fac nesimțit a răspuns viceprimarul. Nu subliniere teptam să gesesc acest comportament extraordinar. Am văzut ce vorbici singur pe YouTube. ve las să vorbici singur, subliniere-i acum. Poate vă bag cineva în seam. Ce prin prezenta mea v-am făcut destul de reclama, subliniere-apreciadat numai cei mai mângâiatici deci ce oamenii care cinu unii la alții se mângâie. Dacă mă uit de la spate, cred ce. H.M. Pre subliniere dintele de subliniere din Corlandoculea Oculeale a spus parlamentarilor usră se termine circul sublinierei ce pot rămâne în sal, însă doar se asiste la subliniere din C, nu sublinierei se ia cuvântul. Policia locală a intervenit în timpul declarațiilor pe care parlamentarii au încercat să le fac subliniere. i le-a cerut inclusiv jurnalii subliniere tilor să se, se oprească subliniere, să se subliniereze la locurile lor. Potrivit senatorului USR, George Dirk. Este vorba despre un proiect depus la Senat prin care parlamentarilor li se de dreptul să participe la subliniere din cele de Consiliu Subliniere îi pot În baza acestor modificări, parlamentarii vor putea să inicieze hotărâri de Consiliu Local în localii, din circunscripția pe care o reprezint. O alt modificare foarte importantă, în lege, la articolul. 52. Spune ce parlamentarii pot participa la subliniere din ce subliniere îi pot lua cuvântul. De cele mai multe ori acest drept este îngrădit printr-un vot exprimat la începutul subliniere din cei. Dacă persoanele prezenta pot să ia sau nu cuvântul. Legea se interpretează întotdeauna în sensul ce ea produce efecte, nu în sensul în care nu produce efecte. Noi am introdus lucrul acesta ca pe un drept. Iar îngrădirea acestui drept reprezint contravenție, contravenție care se sancționează cu amen de la 10.000 la 20.000 de lei, a explicat George Dirc. Proiectul de lege este înregistrat la Parlament, prima cameră sesizat fiind Senatul. Proiectul este susținut de parlamentarii USR. Penele sub IPMP. ITMP